Florin Celinescu vine cu un nou atac la adresa lui Dragnea, sublinierea ei anunță dezastrul pentru toată lumea, se pârjolete buzunarul românului. <trui> Într-o nouă sesiune live pe pagina sa de Facebook, Florin Celinescu a venit cu atacuri dure la adresa lui Liviu Dragnea, dar sublinierea a guvernului Dencil. Nu ce nu au îndeplinit nicio promisiune până la acest moment. sublinierea i Noi suntem corect și subliviere-i subliviere sub Vei, n-ai făcut nimic. Au scumpit toate, de subliniere, i-a ci spus, ce n-o să se, se scumpească. Aci zis ce o să faceți 500 de geredinice. Este absolut o nemernicie. Nu s-a făcut nimic sublinierei, nici nu o să se, se facă. ce cenii acestei cerii sunt cuminci. Ei stau, se uit la subliniere tip, accept toate aceste explicacii.Bei, privulic, n-aveci nicio vină. Dacă noi suntem tâmpici subliniere, ii vei tolerme toate aceste golni subliniere, ii promite în campanie tot felul de nimicuri pe care ni le scui pace înapoi în fac, spune Celinescu. Omul de televiziune susține ce trecerea la moneda euro va reprezenta un real dezastru pentru România. Pentru România este o aberacie să trecem la moneda euro. Nu sunt economist, dar simt ce euro e puțin mai condensat. Dacă noi trecem la euro, va fi un dezastru. Atunci clasa muncitoare, sublinierea, aici pensionar, vor vedea ce înseamnă să te reînsubliniezi cu 300 la 400 de euro pe lună. Tot ce vom importa va costa în euro, dar sub i acum. Totul este scump în această car. Nu trebuie să fii vreun mare financist ca să sublinie retice, dacă treci la euro, se pârjole sublinie buzunarul românului, a mai spus Florin Celinescu.